اهلا وسهلا فيكم متابعين تركيا شقه الاحلام كاميران على اليوتيوب وباقي المنصات. المشروع هذا اللي وراي او هذا الفيديو هو عباره عن الماكيت، والمشروع هذا اللي وراي اسمه بوتيك بانوراما، ليش اسمه بوتيك؟ شايفين يعني كل الابنيه قصيره والمكان اساسا مو كثير كبير وتقريبا يعني انا هون اللي عم تقريبا هو عباره عن ثلاث مشاريع بمشروع واحد، كل واحد من صغير واساسا المشروع كله على بعضه بكبره صغير، هو 17000 متر، ليش عم ثلاث مشاريع في نفس الوقت؟ لاني في تدرج بال بالارض فعم لكل منطقه آه تماما آه مكان منفصل تقريبا، يعني حتى انت تطلع من هذا الصف اللي تحت للصف اللي فوق في درج يعني بدك تطلعه حتى في مصعد بدك تطلع مصعد بعدين تطلع درج. الموضوع بشكل عام هون طبيعه المنطقه وتضاريسها فيها كثير ميول، فمشان هيك نحن عم نعمل هذا الفيديو عن الماكيت مشان تحسنوا تفهموا هذا المشروع بالضبط. المشروع هذا موجود في منطقه باشك شهير وكثير ناس وبالذات المستثمرين العرب بحبوا كثير بشكل شهير وطبيعه الحياه فيها والمحافظه اللي موجود او يلي بيقولوا عنها محافظ لك يعني المنطقه يلي بتكون فيها نوع ما طابع اسلامي او طابع سكني اكثر انه استثماري مثل هذا المشروع ما فيه غرفه في وصاله تفاصيل كثير عن مشروع بوتيك بانوراما رح نشوفها اليوم بهذا الفيديو عن الماكيت بعد المقدمه بدايه بحب اقول لكم شغله بتفوتوا على اليوتيوب بتبحثوا عن تركيا شقه الاحلام كاميرا طبعا اذا كنتوا على اليوتيوب ما في داعي تفوتوا على اليوتيوب بس تبحثوا عن تركيا شقه الاحلام كاميرا على اشتراك وجرس وتفعلوا زر الجرس يعني مشان تصلكم اشعارات بالفيديوهات الجديده وتشوفوا الفيديوهات السابقه، مشروع بوتيك بانوراما مشروع جدا مميز والخيارات فيه قليله فقط 147 شقه بدنا نشرح المكت وبعدين بده يكون اسفل الفيديو في رابط مشان تعرفوا تفاصيل اكثر عن السعر عن الشقه النموذجيه تقييمنا له ايجابياته وسلبياته هالقصص كلها رح تشوفوها بفيديو ثاني منفصل بتلاقوا تبعه اسفل هذا الفيديو اذا كنت اليوتيوب، بدايه بدي اكد على موضوع مهم. هذا الموضوع انا بدي أحكي. أو حكيته لما كنت عم بصور الشقة النموذجية. الشقة النموذجية حكيت فيها موضوع الضريبة، ضريبة القيمة المضافة، كل شقة واحد بيشتريها أجنبي هون في عليها ضريبة قيمة مضافة. وغالبا بتكون أو كثير أحيانا بتكون 1%، وأحيانا بتكون 8 وأحيانا بتكون 18. الأراضي الجديدة بشكل عام بتكون بين 8 و18، 1% و1 بتكون الأراضي اللي فيها إعادة بناء أو رخصة نوعا ما أخذوها من زمان. فهذا المشروع هو 8 أو 18% حسب مساحة الشقة، فالضريبة تعتبر كبيرة. لكن في فرصة كثير كبيرة انه الواحد يستفيد من الاعفاء الضريبي لاني اجنبي عم استثمر من برا، لكن هون بحب اقول لكم شغلة مو اي اجنبي بحسن ياخذ اعفاء ضريبي، الموضوع في له شروط معينة، يعني ممكن حدا يجي لكم يا جماعة اعفاء ضريبي خلص لا الموضوع ما هو بهالبساطة، الموضوع بده دقة، بده معلومات، بده شروط معينة، هذا الموضوع بدي احكيه بالفيديو تبع شقه نموذجيه فممكن تاخذ تفاصيل اكثر المشروع بغض النظر عن كل شيء هو مشروع كثير حلو المشروع الشغلات الحلوه فيه وكمان انه الكونسبت تبعه بشكل عام العائلي كمان مشغلات مش حلوه مثل عندنا موضوع الضريبه الضريبه هون التركيوه اللي بدي هاي الشقة بدفع 8 او 18% اجباري ضريبه زياده الاجنبي في بعض شروط فاحكم معنا بهذا الموضوع عشان نشرح لكم الموضوع بشكل افضل أه خلونا ندخل طولنا شوي بالمقدمه أه قبل المقدمه كمان سي في عن شركه الانشاء عشان تشوفوا أه شو اشتغلت الشغل يعني أرسوي إنشاءات شركه كبيره المشروع في بشك شهير وهون اذا شايفين في خريطه فوق صغيره هاي الخريطه نحن ما بنعتبرها نحن في عندنا خريطه هي خريطه خاصه بالشي العلاقه في مشاريع تي دي اي بنوضح فيها المكان بالضبط في حواليه الان تكون خريطه ارضيه وخريطه جويه يا يعني كثير طولت بعد المقدمه ان شاء الله نبلش مساحة المشروع هي 17,000 متر، مثل ما يكون شايفين هو مدرجات. الشيء الحلو اللي واضح معنا هون هو الأبنية القصيرة. كثير ناس أحيانا بتدور على فيلل، والفيلا أحيانا بتكون سعرها غالي، يعني فيلا الواحد يشتري فيلا ممكن يدفع لحد مليون دولار أو أكثر، يعني إذا كانت منطقة نوعا ما تعتبر ماشي حالها. لكن هون في شغلة كثير حلوة عاملينها كهندسة بالمشروع. شايفين هدول الأبنية القصيرة، C3، C4، C5، C6 هذول فيهم شغلة حلوة، إنه كل طابق كل طابقين هن عبارة عن شقتين فقط، يعني تيجي دوبلكس تحت ودوبلكس فوق، هي أربع طوابق. فالدوبلكسات اللي تحت مدخل وحدة منهم على اليسار ومدخل وحدة منهم على اليمين، يعني كل وحدة إلها مدخل تماما منفصل، باتجاه ثاني تماما. بتدخل على الشقة ما إنه عندك جار بالكاريدور أو كذا ما في شيء. في عندك دوبلكس، يعني في عندك حديقة وفي طابق فوقها، كأني فيلا. بس الفكرة انه البناء مو كامل منفصل يعني هذا العمني بهذا الشكل ليش قدروا يعملوا هيك لانه في هون الفرق بالارتفاع الفكرة الحلوة بالموضوع انه الدوبليكسات الثانية اللي فوقها صاير مدخلة من فوق لاني مو انه في فرق بالارتفاع فاللي فوق بحسن يدخل على الدوبليكس تبعه من فوق وبينزل طابق لتحت او بيطلع طابق لفوق حسب الفرق بالارتفاع واضح معي انه بيطلع طابق لفوق اما اللي تحت آه بيدخل من تحت مدخل ثاني منفصل وبيطلع له كمان بدرج لفوق للطابق العلوي بالدوبلكس فهي ميزه كثير حلوه دي, دي eh, اللي تحت قالهم حديقه واللي فوق لهم حديقه طبعا الدوبلكس اللي فوق ما اللي حديقه لكن تحت لها حديقه وفي كثير آه مثل ما عم يعني آه حدائق حلوه وممكن حتى في منهم كبار مثل هيدا مثلا هذا القسم لونه بني او هذا الجدار اللي عاملينه هون هو رح يقصوه يعني ما حيكون موجود مثل ما شفنا هلا فراح يكون في هون حديقه كثير كبيره لهي الفيلا هي الفيلا او هي الدوبلكس هي الدوبلكس مميزه يعني لاحظوا انه حتى انا عم بحسن بقول عنها فيلا لاني آه كثير قريبه من هذا الكونسيبت تبع آه الفيلا بنشوف هدول بالنسبة للسي 3 وسي 4 وسي 5 وسي 6، هدول الوضع تبعهم هيك، هدول مثل ما قلنا بيجي كل بناية فيها فقط أربع شقق، كل وحدة منهم إلها مدخل ثالث، نيجي بعدين على اللي بعدهم يعني اللي بي 1 بي 2 وبي 3. هدول بيجي عندنا نحن غرفتين وصالون على اليسار بالزاوية، وغرفتين وصالون على اليمين بالزاوية، وبيجي بالنص كمان غرفتين وصالون، فكل طابق بيجي فيه ثلاث شقق والون اطلاله مثل هذا الطرف يعني على الوادي والطرف الثاني أساسا هي المنطقة كلها مساحات خضراء إذا بدنا نشوف الشمس شلون تجي الشمس تجي تقريبا من وراء المجمع وتجي بهذا الاتجاه اللي عنا لهم فالاتجاه الشرقي صاير بهذا الطرف فأغلب الشقق هون عم بيجي إلى اتجاه شرقي وغربي وبعدين بيجي إلى اتجاه ثاني شرقي غربي شمالي أو شرقي غربي جنوبي أو شرقي غربي بس يعني حسب الشقة الشقق الواقع بالنص بيكون إلا اتجاه شرقي ومنهم بيكون الهم اتجاه شرقي وغربي بنفس الوقت، لانه البناء من ورا في بعض الـ الـ الابنيه له مصعد يعني فيه اسانسير. بنيجي لهون على الاي 2 والاي 1 والاي 3، اعلى بناء هو الاي 3 فيه سبع طوابق، وفي عندنا الاي 2 والاي 1 بيجوا اقل منه بارتفاع الطوابق، بيجوا خمس طوابق. بنشوف كمان انه الكونسيبت تبعه شوي مختلف لكن كشكل بناء بشكل عام قريب منه. على اليمين هون في ثلاثه صالون على اليسار في ثلاثة وصالون وبالنص في غرفتين وصالون، كل الشقق بشكل عام فيها بالكون واصغر بالكون بيجي تقريبا 6. شوي متر، فستة متر بالكون يعتبر نوعا ما بالكون جيد، في ناس بتقول انا عندي بالكون بكون حاطاه تقريبا مترين ونص او ثلاثة، يعني حرام ينحكى انه بالكون يعني بس لكن هون حلو، في ناس احيانا في بعض المشاريع بتعمل بلكين كبيرة لكن بكون على هاي واي بيكون انتبارك على البلكون ما في غير صوت سيارات طالع عصوي سيارات جايه اسعاف رايح اسعاف جايه الموضوع مزعج بيكون لكن هون انت في عندك بلكون في عندك اطلاله على الوادي في قدامه شارع رئيسي لكن مو هالشيء اللي كثير يعني فيه ضجيج يعني مثل ما انا أه لاحظت بنشوف كمان انه هون بهذا المكان اللي مدور في تحته 12 محل تجاري، بالمناسبه كمان هن 12 بلوك موجودين. 12 محل تجاري في قسم منهم مؤجر وممكن يباع، يعني في اشخاص احيانا بتسال انا بدي محل تجاري يكون جواته في ماركت او جواته في مستأجر يكون مستأجر لمده طويله، فمثلا هون في فيلي ماركت، واحد من اكبر الماركتات مستأجر لمده 15 سنه، فإذا حدا مثلا بده يستثمر بهذا الدكان، او الدكاكين يلي جامبو طبعا بنشوف كمان ورا هنيك في مثل ملعب كره سله وملعب كره تنس معمول بشكل دمجينو بشكل صغير بنشوف كمان هون في مسبح مفتوح وبنشوف كمان تحت المسبح المفتوح مو مبين عنا في عنا فسيليتيز اللي هي ساونا ونادي رياضي وكذا فمداخل دخل الاوتوباص في واحد من هون وفي واحد كمان اثنين من فوق موجودين يعني في فيها سياره تلف هاي اللفه كلياتا نحكي شوي على الأمور السلبية يعني موجودة ممكن تكون بالماكات الموضوع مشاركة العام يعني لاحظتوا أنه ما في حدايق كثير يعني كل فيلا أو كل شقة أرضية إلى حديقتها كل دوبليكس إلى حديقتها لكن مساحة هيك خضرة هيك مساحة ممكن تعتبر معتمرة ما في هذا الشيء ما موجود مسبح مغلق ما في هذا الشيء كمان مع الأسف ما موجود هيدا واحدة من الأمور اللي شوي ممكن حسيناها مزعجة الامور الجيدة جدا انه كل شقة او اغلب الشقق في الن حدائق كثير من الشقق في الن تراسات وفي كل شقة فيها بالكون، الموضوع بشكل عام هذا بحد ذاته رائع جدا، مساحات خضراء يعني مثل ما قلنا ما في لكن الابنية حواليها يهتها مساحات خضراء، يعني إذا بتطلع بتمشي ما انه ما حتشوف أنت مساحة خضراء، حتلاقي مساكن مثل حدائق كثيرة مشان تحسن مثلا الأولاد يلعبوا فيها أو كذا ما في، في زاوية صغيرة للأطفال مثل ما قلنا في مسبح جميل جدا موجود وفي ملعب كره تنس وكره سله موجود كمان فوق فهذا كان كل شيء عن المشروع، الشغله الحلوه اللي لاحظتها بالمشروع راح احط لكم حاليا اياها إنسر. المشروع الشكل الخارجي تبع البناء يا جماعه كثير حلو في بعض الشقق عاملينهم مثل البلكونه عاملي لها ديكور خشب فالشكل الخارجي تبع البناء فعلا بيشهيك انه تقعد فيه، بيشهيك تقول للناس انه انا ساكن هون الاطلالة تبع المكان يعني هون مول اكباتي مثلا جولت الحديقة قريبة جدا هون الطابو تبعه هو طابو باشاك شهير مو اسينيورت يعني مثلا مول اكباتي هناك المنطقة اسينيورت الطابو لكن هون هو الطابو تبعه هو باشاك شهير او بلدية باشاك شهير من منطقة اسمها باشاك شهير فهذا كان كل شيء عن المشروع بشكل شوي مختصر ومفصل قد ما فبتمنى يكون عجبكم إذا بدكم تعرفوا اكثر عن المشروع اسعاره بتلاقوا رابط اسفل الفيديو بياخدكم على الويب سايت تبعنا بتشوفوا الاسعار محدثه بشكل دائم بتلاقوا كمان رابط اسفل الفيديو مشان تتواصلوا معنا على الواتساب او تعبوا طلب نحن بنتواصل معكم باي وقت انتم ممكن حددوا فمثل مثل ما بصيركم كمان دائما لا تثقوا باي حد ما بيعطيكم ثلاث معلومات اسم المشروع فيديو عن المشروع لوكيشن المشروع انتبهوا كثير كثير من المقلدين لا تنسوا تشوفوا حلقات الاحتيال العقاري الرابط تبع كمان اسفل الفيديو والسلام عليكم ورحمه الله